Alert, Papa Francisc vine în România. Anunțul premierului Dencil. Papa Francisc va veni în România, anul viitor, anun Antena 3 Anunul vine în contextul în care premierul Viorica Dencil se află într-o vizită de trei zile la Vatican. L-am invitat pe Papa în România, i-a răspuns ce la începutul anului viitor va veni în România, a spus premierul într-un interviu pentru Antena 3. Efa executivului a fost primit în audient de Papa Francisc, vineri dimineața, la Palatul Apostolic din Vatican. Lineri după amiază, Viorica Dencil va efectua o vizită la Ordinul Suveran de Malta, unde va avea o întâlnire cu Giacomo Dal la Torre del Tempio di Sanguinetto, principe sublinierei mare maestru al Ordinului Suveran de Malta.